Tror du på livet efter döden? Vad menar du? Jag vet... Mm. Snackar de hann nöjt? Ja... Eller det kanske är dumt. Jag gick på hans begravning. Var det fint, eller vad man nu säger? Nej, inte riktigt. Det var bara hans pappa och hans kusin där. Och jag då. Hans pappa började skratta hysteriskt mitt i prästens tal. Jag behövde betala för gravstenen för hans pappa hade spelat bort alla pengar. Hans kusin då? han trevlig? Han var en hon, och ja. Nelly var trevlig. Nelly? Har hon söt? <laughs> ja, inte riktigt min typ kanske. Snarare din. Mm, kanske ändå är något för då. Ska jag få reda på lite mer om dig? Du vet ju redan det mesta. Jag vet ju bara det du vill. Jag ska veta. En dag. Jag lovar. När jag får till det lite. Kanske en liten natt någonstans. Kanske ett jobb. Det mm, kommer om det här. Det är sant. Jag ska flytta ut. Va? Hur fan! Grattis! Som du vet så har vi det ganska bra ställt. Men jag tänker desto fortare jag blir vuxen, desto fortare jag kan jag bli doktor eller någonting. Så det är en fin lägenhet i Linnesstaden. Vet du var i Linnesstaden? Ja, typ Järntorget. Järn. Är det något fel? Det är bara... Det är Nates gamla lägenhet. Oj. Ja, det är bara... Det är bara en massa gamla minnen. Jag fattar. Det kanske det blir konstigt när du kommer att hälsar på. Kommentarie. Kommer lägenheten med möbler eller inte? Ja, det gör den. Jag tror det är för mamma. Sorry. Hallå? Ja, jag är inte mamma. –Unga som inte har det så bra? Jag oftast är det i åt det hållet. De plockar upp mig så faktiskt min mamma stack. –Mm, jag fattar, typ. –Och sen har vi då farbror. –Han med masken, som är din tvilling. –Ja, fast han är inte min tvilling. –Som du har beskrivit, det ser han likadan ut. Pratar likadant. och ni är typ samma person. Du ser själv att dina jag jagar mycket. Kanske de rättar med. –Ja, oh, fast det här är någonting annat. Och vi ser inte exakt likadant ut. Det var en kille där, Diego heter han. Jag pratade med honom. och Han sa att farbror har gröna ögon, inte blå som jag. Mm, gröna? Vänta. Så har det fler vänner? <skratt> är ni morsegen? Nej, det är orsett nummer. Hallå? Lägenheten är redo. Gött, när ska jag komma? Du kan gå dit nu. Så är ni inte kvar? Nej, det blir färdigt tidigt. Vi ordnar ny mat och stödare och mesta. Tackar. Jag sa att han Men då. är jag... Jag Du går inte till jobbet och då kan jag inte ta din del av betalningen längre. Sorry alltså. Men du. är Okej, okay, när ska jag vara borta då? Vad står det? Sker med omedelbar verkan. Mm. Det är ingen snälla typ här. Sorry igen alltså. Jag ville verkligen inte detta. Men eh, jag måste dra. Men... Bussen går. Men... Nej, jag hade inte det här bodet. Nej, jag köpte det online. Jag fick 10 000 att köpa möbler för. Fan nice. Du har du fått mer pengar av din morsa nu eller? Nej, de som äger sig ska mig. Ja, jag antar att du där har gått bra på sistone. Men är det inte lite konstigt? Ut pengar så? Jo, men jag klarar inte. Nej, nej, pengar är pengar. Ja, oh. Men det här med räkningen då, hur tänker du med det? Jag vet inte. Det blir liksom en sak för mycket. Ja fan, det är svårt. Men du, jag kan du inte bo här? Tillfälligt alltså. Men... Jo, vänta, det är jättebra. Du kan bo i rummet där. Och så blir det inte så jävligt ensam för mig. Och du får fan inte tacka nej. Vad ska du säga då? Tack, nu ska jag gå och packa upp. Tack som fan Lukas. Jag vet inte vad jag skulle göra utan dig. Det är det minsta kan jag göra. Nu ska jag lämna dig i fred. Så du kan göra det hemmastad där inne. Om det gick lättare än vad jag trodde Kille här, Han kallar sig Ballongen. Alltså jag känner dig. Uh, vet du? Du skojar! Är det inte Ballongen? Hej salongman. Jag ser att du har vänner. Lukas. Det var ett tag sedan jag var här. Ja, det kan jag förstå. Mordet hade komma tillbaka hit. Hur visste du var jag var? Jag såg dig på stanaskin efter. Men jag kommer inte fatt förrän nu. Nej, vad vill du? Det är en bra fråga som kräver ett långt svar. Får jag komma in? Vad är det har farbror blivit galen? Visst. Kom in. Bara för att berätta. Jag ska ta det här så stort som möjligt. Som jag sa har farbror galen. Jag undrar inte riktigt vad som händer längre. Men han litar på mig. Men han tar in nya ungar konstant. Så Gus har ingen kontroll längre? Jag har inte sett honom på ett tag. Men eh, jo, han har väl kontroll. Han gör något, allt grovt jobb nu istället för farbror. Så, på vilket sätt har farbror blivit galen? Jo, eh, Lucas har va? Han har börjat träna oss unga på att... ...döda. För vissa av oss, som mig... ...dödar just en typ möss. Medan andra, typ, får. Helvete. är det allt? Ja, eller... vad? Och då allt? Jag tycker du ska gå nu. Han berättar just något väldigt viktigt. Vad hjälper det mig att han behöver döda smådjur? Du är inte den som problem med farbror, Langeman. Tänk på alla andra barn som var det precis som du har det. Det är ju en jättebra idé, Lukas. Hörrni, att jag ska börja tänka på andra nu med tanke på jag har det, ha? Inte det jag ber dig om, jag ber dig lite empati. Empati? Du vill Langeman, inte farbror. Klart som fan jag är inte är farbror. Men du beter dig precis som honom, Förutom någon annan än dig själv. Jävla Rikemans barn! Kom tillbaka när du har en död pappa. En bortsprunglig mamma och ingenstans som fucking bo. Då kan vi se vem som har lite empati. Kan du sätta dig i lång... Eh, Tom? Det var inte meningen att jag skulle ställa mig till med något och jag ska strax gå. Men... Lyssna på mig. Fall är vild. Och om ni får reda på något eller vet något ring mig. Nist. Förlåt barongen. Det var bra att du kom. Ja, tack. jag låts inte dörren. Vad fan håller vi på med? Bråkar om hur vidare vi får klaga på farbror eller inte? inte? Vi är ganska stora idioter, eller Ja, väldigt. Men vad tror du det betyder? Alltså om att de får döda djur? Jag vet inte. Men det är inte bra. Det blir väl bra till slut? Ja. Vi har ju överlevt värre. Ballongen? Farbror? Förlåt, det är bara så odontiserad av masken. Jag använder den mest när jag pratar med folk som inte vet vem jag är. Folk som inte är som du. –Så eh, varför är jag här? –Hur nära är du, Diego? Eh, vi har blivit närmare nu när Longman och Nate inte är här längre. Nej, ja, jag gillade honom. Men Nu plötsligt vill han ut. Som tur är så är han smartare än Longman. Så Han där om tre månader. Sen är han borta. –Varför berättar du det här? –När han försvinner så vill jag att du ska hamna mig närmare. Skulle du ha något problem med det? Nej. Bra. Tycker jag vi börjar redan nu. Kommer du ihåg den där väskan som du och gus tog hand om för ett halvår sedan? Ja, vad är det med den? Jo, alltså, det kom förbi en tjej här. som Han som var här inte visste vem du var. Hon gick tydligen fram och tillbaka här utanför ungefär 45 minuter. Och var det här med väskan där? Jo, äh, han som var här blev orolig och tog en bild på den. Sen gick han för att kontakta ledningen. Och när han kom tillbaka så var hon borta. Och kan visa vad som var borta. Väskan. När hände detta? Bara några timmar sedan. Var alla papperar i? Nej. Vi delar alla i två bitar. Och du vill att jag ska hitta den där tjejen? Exakt. Och ballongen? Ja. Glöm inte. Jag vet allt. Fan, du tog din tid. Så långt var det inte. Vad, det typ en halvtimme. Exakt. Jag känner människor som du en timma. Har du fler vänner? Jag tror inte. Nej. Ja, det har du hört det här förresten? De har det där, debut till location. Ja, jag läser om det här, men alltså. Jag tror inte det är värre än att de liksom vill vara lite tystare nu. Tidningarna skriver om dem så mycket. Ja, det är han, Gus. Som du känner. Ja, eller Kände. Fan, jag gillade honom. Ja, det måste vara tråkigt. för har massor vänner på det här sättet. Det är inget. Jag kommer inte ta det. Varför inte? Tänk om det är farbror. Eh, är det någon som heter Tom Weiner som bor här? Vem är du? Eh, förlåt, Nelly Svensson. Vem är det? Någon Nelly som frågar efter dig. Vad snackar jag då? Vad är du här? Känner du henne? Eh, jag har med mig något som jag tror att ni vill ha. Kom in, kom in! Nej, istället. Är allt här dit, eller? Det är, det är en lång historia. Jag visste inte att du hade flyttat till stan. Nej, nej. vi vi bara här vid sommaren för att träffa på nytt folk och testa stadslivet? Landet är rätt trist ibland. Ja, ah, eh, kan vi öppna väskan nu? Visst, du är ivrig, men kör på. Vi tar det sen. Vad står det? Oklart. Pappren är halv, alltså. Det, det går inte riktigt att läsa. Men. Tror du har någonting med mig och farbror att göra? Sen så står de Det står om experiment. Det står om. Alltså misslyckade tester. Men alltså, det, det går inte att tyda för att. Alltså, texten är halv, får jag se. Visst, men du vet väl inte ens vad det är för läsk. Mm, nej, så kan jag väl förklara. Jag vet inte. Alltså det är en väska. Det var den han tappade bort och så. Fan, alltså jag vet inte jag fick tag på den efteråt. Um... Ja, han vet. Okej. Okay. Har du läst det uh, Nej, jag tänkte att ni kunde läsa först. T07 Lyckad. Det är obegripligt. Hur gammal är du Varför viskar den en sån hör? Uh, jag är 14. Du sätter bara ett och ringar mig. Tom, vem är den här killen? Det här är Lukas. Äh... Vem jag är? Vem är hon? Det här är Nelly. Det är en kusin Vi träffades på begravningen. Men du kanske inte minst, det bara ska jag berätta? jag ah, berättade. Ja, det är Nelly. Ah, alltså det är, hon, bor med, hon bor med sin utan utanför stan. Mm, på begravningen berättade Tom om Neitz och hur han dog. Varför bor du bara med en handbrosch? Det är väl för mina föräldrar, eller min pappa och min styrmamma, flyger jorden runt. Ja, trevligt. Ähm. långman Tom, långman Kan vi prata, Vad vi två? Ja, visst. Jag vet vad du... Varför får du berätta om Nate för någon random tjej? För hon är hans enda släkting som du kärna om honom det är helt jävla respektlöst att du inte berättar. Tycker du att du borde berättat för mig? Ja, ja. du papperna... Jag gör vi med dem? Alla är Jag vet inte, jag försöker tänka, men du bara kommer och... Men skit i mig! Bara tänk! Det finns ett lager i Ludöre. När jag var utanför Ludöre så noterade jag fönster på baksidan av tredje våningen. Och de fönstren var jämbombade inifrån. Så du tänker att de gömmer någonting där, eller? Det är det enda vi har, eller? Anta det. Lukas, kan du ringa ballongen? Varför? Och varför jag? Han kanske vet när det är minst folk där eller något. Och snälla, kan inte du bara göra det? Ska jag be honom komma hit? Ja. Hallå Norge. Vad sa du? Jag snackar mest för mig själv. Mm. Har du papper förresten? Här i huset, det är tre våningar. På första våningen bara försäljning och sånt skönt. Men nu byter de lock igen, så det står mest klicklådor där. Bara svarade, han sa att han var i närheten, så han kom om typ tre minuter sånt. Nice! På andra våningen är det sovrum, så där får man vara tyst. Men på tredje våningen, där är godsakerna. Så om någon lera skulle göra något, så är det där. Men hur vet du allt det här? Typ att det finns godsaker på tredje våningen? Om det inte ens finns några fönster? Långa man har berättat det mesta. Ja, oh, fast det är inte sånt här. Nej, inte visste. Han visste mycket mer än han borde ha gjort. Det måste vara någon Jag måste in så fort jag kunde. Kom in, kom in. Ja, tack för att du kunde komma så fort. Ingen orsak. Vad är hon här? Vadå, alltså, känner ni varann? Nej då bara att eh, farbror skickar ut mig för att hitta henne så pappren i väskan i halva så ni har väskan pappren i väskan i halva och utan att den andra delen blir, finns på högsta våningen i det? det låter rimligt farbror sa något om det men vad gör hon här alltså, jag fattar inte varför ni måste vara så negativa när lösningen dyker upp liksom utanför alltså lukas stör ja men vem är jag? hon? Alltså, måste jag berätta allting igen? Jag heter Nelly och jag är en vän. Hmm. Jag litar på dig. Som du litar på den här random-tjejen så litar jag på henne. Jag litar på henne. Bra. Och nu till anledningen till varför du faktiskt är här. Ja, vi undrar vilka tider folk är på livet. Eller vilken tid är minst folk där? Är det allt? Vad dricker du? Det är dödtsaft. Vill du ha det är svingat? Nej, det är lugnt. Men alltså, om du vet någonting så får du gärna berätta. Alltså. Jo, eh, sörre. De misstänker något av mig. Jag ställer fler frågor och därmed får jag veta mindre. Hmm, men, alltså, vet du när det är minst folk där, eller? Vid lunch. Då är alla andra att äter. Då är bara Helmer där. Helmer? Ja, han är ny. Och hur drar är han på sitt jobb? Han är mest på sin mobil, vad jag sett. Men han kanske har att säga: Jag vänder. Men bra. Då går vi lite imorgon vid lunch. Men vänta, jag tycker att det är bättre om bara en går dit. Jag skulle säga tom. Det, det är faktiskt sant. Om bara jag går dit, så då kommer han tro att jag är typ farbror. Och... Men vad ska vi andra göra då? Lukas, jag tror man har rätt det här. Då säger vi så. Ni kan stanna här över natten om ni vill. Jag är gärna det. Ja, jag är med om det är okej. Okay. Jag gillar varför inte? Det gick lite väl snabbt. Mm, jag tror inte riktigt jag fattar. Men jag menar bara, det känner lite väl lätt att de bara dyker upp utanför dörren med väskan, du vet. Jo, fast jag vill tro henne. Jag vill också tro henne, men kanske ska berätta för mycket för henne. Mm, kanske inte. Fast det, händer, det hänger väl också lite på vad som händer i munnen, liksom. Du kanske får hålla ett öga på henne. Du är ändå här. Ja, jag hade redan tänkt det. Är mm, det är bra Nej, det kanske vi ska jag lägga oss. Klockan satt ett. Ja, men vi får lite tysta också. Ballade vi under när ni sov liksom, i det Är ja, Jag är inte dum. Så vi exakt. Nej, du tar den där disken. Vad för det? Ja, var fan. Mm. Ja, imorgon med lunch. Ja, det var något om hälmer också. Ja, det låter bra. Men du kommer också då. Kan du vara dyst? Jag måste lägga på. Vem var du, pratade du med, Nat? Det var min brorsa. Han undrar när jag skulle komma hem. Vad tycks? Stigligt. Ska du gå nu? Ja, jag tänkte det. Om allting går rätt till så borde jag vara tillbaka om typ två timmar. Lycka till. Mm, tack. Och jag tänker lämna lämnar min mobil här. Ifall de ser att det inte är färgbroschen. Smart. Ja. Hejdå. Ja, ja, jag kommer jag Är Tom här? Vem är du? Jag är Sakarias. Toms gamla rumskamrat det här brevet, det kom till mig. Men eh, jag tror det är hans. Jag ska ge det till Thomas från Sakarias. Super, hej. Hej. Helme? Vem är du? Jag är farbror. Var är masken? Jag tyckte att du skulle få se mitt ansikte till slut. Visa ditt LID. Mitt var uh, nej. Du ger inte mig order. Där är den farbror jag känner. Ja, han är här. Han har klätt ut sig till dig, med glömda ögonen. Du är välkommen in. Tjena, farbror. bra att du ringde. Han är inte den klyftigaste människan i världen. Kommer in hit traskandes. Nej, han är nog ute efter papprena. Mm, han kommer ändå aldrig hem igen. Nu vet vi vilka vi kan lita på i alla fall. Se till att han inte går någonstans. Det är dags för mig att rensa lite ogräs. Sluta oroa dig i ballongen. Han kommer klara sig. Eller du Nelly? Mm. Kom igen, henne. Någon är man är stor och stark. Han kommer klara sig helt utmärkt. Jag hoppas det är rätt. Se! Nu har jag dig och Jag trodde inte att du skulle klara dig. Det där är inte Langeman. Du var bra. Du var väldigt bra. Jag tänker inte göra något sånt här igen. Du hade rätt om ballongen. Han var inte att lita på. Vad händer nu? Bara långt man kvar. Jag vill att du ska göra det. Kom. What? Allå? Detta är ett förinspelat meddelande. I skogen en bit bort ligger en låda gömd bland träden. Denna låda kommer att ge svar på alla frågor.